Figyelj csak, nagyjából két évig gondolkodtam azon, hogy merjek-e tetováltatni, vagy nem merjek, hogy, hogy egyáltalán utána járni, hogy ez az egész hogyan zajlik, mit fog szólni a családom, milyen tetkót akarok. Óriási kihívás volt. Vég annyira nem tűnsz félős típusnak. Nem, meg most már azért van némi spoiler, hogy itt-ott azért van rajtam festék. Ja, rajtam is. Segítséget nyújtunk azoknak, akik ugyanígy dilemmáznak, hogy akarnak-e tetováltatni és megspórolunk nekik remélhetőleg két évet, vagy akár annál is többet, hogy elmondják a tetováló művészek, illetve tetováló szalon tulajdonosa azt, hogy mire kell figyelni, mire érdemes és hogyan vágjatok neki ennek az egész történetnek. Nálatok itt a Fátumnál ez hogyan történik, ha én tedcode akarok csinálhatni, akkor mi hogy zajlik ez? Hát alapvetően sok ember dilemmázik, meg sok ember nem tudja, hogy hogy kell elindulni ezen a vonalon, ahogy te is. És mi mindenkinek próbáljuk azt kommunikálni, meg, meg így azt a vonalat vinni, hogy írhatsz bátran a Facebookon, mert ugye most a Facebook a legmenőbb, és ott a legkönnyebben érni, és mindig be vagyunk kapcsolva itt télen-nyáron éjjel-napa. Nagyon-nagyon jó az, hogyha látsz egy címet, egy tetoválaszolnál, mert pedig látsz, vagy tudod, hogy hol dolgozik az illető, akkor személyesen felkeresed. Azért most már 2018-ban Egyre több ember tetováltat. Hála, este, igen. Hála Istennek. Tehát akkor azért járnak hozzátok. Abszolút igen, igen. Oké, okay. tehát ha én bemegyek hozzátok a, a, az utcáról, akkor ti fogadtok engem, elmondjátok igen. a véleményeteket, és akkor utána mondjuk van egy olyan része ennek, hogy, hogy egy közös tervezés, vagy, vagy, vagy ez hogy zajlik? Hát ezen belül is egy kicsit úgy formálódik, hogy van ilyen jellegű, meg olyan jellegű tetováló, de egy ilyen nagy munkáról, vagy egy ilyen nagy felületről nálunk a stúdióban a srácok úgy csinálják, hogy felveszik az összes infót, és utána történik egy tervezés. Azt a legtöbb esetben nem szeretik a tetoválók átküldeni a vendégnek, és nem azért, mert nem bízunk alapvetően a vendégben, hanem mert az szintén utána egy nagyon fontos dolog, hogy jössz, megnézed és betervezzük. Van idő módosítani, meg van idő változtatni ez egy 8 napon túl tehát szögezzük le, hogy ez büntetik, ha bármi történik. ENTES engedélyünk van, működési engedélyünk van, steril vizsgánk van, és nagyon sokat tanulunk ahhoz, hogy tetoválók legyünk, hív szűrésre járunk minden tetováló, és be vagyunk oltva mindenféle fertőzés ellen. Szóval én azt üzenem a mostani fiataloknak, akik most mindannyian tetoválni szeretnének, mert hát most mindenki, ez egy sikersztori, hogy ezzel azért így számoljanak. Tehát ez beruházás szellemileg, anyagilag is, és nem jó otthon tetoválni. Sőt, szerintem iszonyúan kellemetlen, hogyha megbüntetnek és otthon tetoválsz, és egy szakmát uh, pisélsz szembe. Van ennek valami módja, hogy az ember hogyan válhat tovább, művésztő? Gondolom, nincs egy ilyen oks ok tanfolyam, ami egy akreditáltok ok levelet ad. Mi, vagy mi számít itt? Inkább a tapasztalat, vagy az ember grafikusként jó kézügyességgel rendelkezik, és valahova úgymond bekéreckedik egy szalomba, vagy, vagy a te ez hogy történt? Ö, az én esetemben úgy történt, hogy ö, először kerestem egy szalont, ahol tanoncot kerestek. Hm? Ott ö, először rajzolnom kellett, megtanulnom a legalapabb dolgokat, ami a tetovárással kapcsolatos, és akkor szép lassan, kis mintákból, nagyobb mintákra építve, ö, kezdtem el élesben tetoválni. El tudod nekünk mondani, hogy mi történik a bőrrel ténylegesen, amikor, amikor egy tetoválást kap? Az írhába ö, tetovál, ilyenkor a tetováló. Több kisebb tű van összerakva egy tűbe, ez kerül a bőr alá. Mindig meg kell márteni a tintába ezt a tűt, hogy legyen elég festék a bőr alatt. Figyelni kell arra, hogy nem menjen túl mére, mert akkor különben összefolyik a bőr alatt. Ezt honnan érzed, hogy mi az optimális mélység? Hát ezt meg lehet tanulni, meg állítani a gépet úgy, hogy ne legyen nap probléma később ebből. Uh -huh. Mitől halványulhat el egy tetoválás? És mennyi idő, ez el attól, hogy mennyire jó minőségű tintával dolgoznak a, a tetoválók, vagy mennyi idő után javasolt újra, újraütni egy tetkót? Egy színes tetoválás, hogyha sokat jár vele az ember napra. Uh -huh. a fekete tetoválásoknál, amit, amiket általában én csinálok, nem annyira gyakori az elhalványulás, akkor halványodhat el, hogyha, hogyha nem eléggé rakom bele a bőrbe a tintát. Tíz év után kezdődik egy kicsit fura színe lenni a tetkónak, hogyha nem olyan tintát használ az ember, de most már eléggé fejlett a technika arra, hogy jó tintákat elrújjanak. Téged nem stresszel ez a felelősség, hogy, hogy igazából majd, hogy nem most nyilván az egy túlzás, hogy a tekezetben van valakinek az élete, de hát hogyha egy rosszul sikerült mozdulát, akkor ott azért csúnya, csúnya, bakik történhetnek. Igyekeztek úgy tanítani engem, hogy nagyon kis lépésekben és nagyon lassan haladjak előre, szóval ez eléggé leszűkítette a hiba lehetőségeket, emiatt nem, nagyon izgulok. Valaki egyszer azt mondta nekem, abban az időszakban, amikor gondolkodtam rajta, hogy tetováltassak-e vagy sem, hogy ilyet csak senki házi, bűnöző börtöntöltelékek csinálnak. Lehet, hogy emiatt is tartott két évig, amíg végre eldöntöttem, hogy kipróbálom ezt a dolgot. Úgyhogy most ennek járunk után. Mit csinálsz? Magát! nem veszem a figurát, mert akik nem vagány, az a kibasznak. De a vagánytól félnek, ha! Hé, hey hó! Ho, hogy Ne Azt azért elmondhatjuk, nem? Hogy ez a tetoválás, mint kulturális jelenség, ez, ez mindig is jelen volt az emberiség történetében. Persze, elmondhatjuk, hiszen a, mondjuk, hogyha visszamegyünk egészen az őskorig, de az antikvitásig is, mondjuk amit már civilizációnak veszünk, akkor is létezett ez, és, és bizonyos életformákhoz, vagy bizonyos közösségekhez ez masszívan hozzátartozott. Nem beszélve arról, hogyha nem úgy tekintünk a történelemre, hogy mondjuk az euróatlanti keresztény kultúra az origó, és ahhoz képest van más, akkor pedig végképp a mai napig ez egy vastag és széles skála, hogy hogyan használják az emberek a testüket, akár tetoválással, akár azt kiegészítően bármással. Te találkoztál már ö, ö, olyan helyzettel, hogy valaki kritizál téged a tetkók miatt, vagy, vagy egyáltalán? Kritizálni nem emlékszem, de lehet, hogy csak elmentem mellette. Sokkal inkább volt olyan érdeklődés, hogy, hogy az a stílus, amit én szeretek, vagy engem érdekel, hogy arra ráismernek valamilyen módon, hogy ez egy ilyen, inkább ez a sítes, meg, meg rontott, meg, meg mondjuk így az orosz börtönvilág, vagy én nagyon sokat gyűjtöttem különböző hát, magyar börtönviseltekről tetoválásokat. Az is igaz, nem, hogy, hogy akár kontinensenként is tud változni az, hogy az emberek mire, hogyan használják a tetoválásokat. Tehát most gondolok itt például az ázsiai kultúrára. Persze, hát ez kontinensenként, de még hogyha akár Európában maradunk és mondjuk megnézzük azt a mondjuk elmúlt 140 évet, nézzük így, ott is nagyon sokféleképpen változott, szóval a 19. század legvégén ugyanúgy jelen volt a, a mondjuk így az afrikai kolóniába börtönbe zált, francia matrózoknak a, a konszenzusos jelei, amik tetoválási elképek voltak, de ugyanúgy volt hát Horti Miklósnak, Ferenc Ferdinándnak, és hát bizonyos pletykák szerint egyes angol királynőknek is volt a tetoválásai. Te hogyan látod uh, ezt a dolgot, mint tetoválás itt Magyarországon? Azért jól gondolom, nem, hogy az utóbbi időben most már ez egyre, uh, hogy mondjam, ilyen normálisabb, vagy hát ez mindig egy fura szó, de hogy egyre elfogadottabb, egyre több ember maradt magára. Abszolút, tehát azt szerintem, már nem is kérdés, hogy most már az egész, tudom én nagykamaszok, vagy akár kiskamaszok is, én is többször találkoztam már így stúdióba, szülőigazolásos fiatallal, akinek a szülei megengedték, hogy, hogy, hogy nem is kicsit etoválást csinálj mert szerintem most már pont az mozdult el, hogy nem ott kezdik, hogy valami kicsit és rejtettet, hanem egy egy teljes felső kar, vagy egy teljes vádli. Ez nagyon megváltozott, az, hogy hogyan viszonyulnak -e ez a dologhoz, illetve hogy milyen elfogadottsága van a társadalmi szinten, vagy akár a munkahelyeken. Én azt gondolom, tehát a vállások viszonylatában is, meg más viszonylatban is, hogy, hogy szerintem az az ember, és többnyire ez egy 16 éves, vagy egy 42 éves, az, ha meg tudja fogalmazni, hogy miért akar a testével valamit csinálni, és ez lehet egy tetoválás de lehet bármi más is, tehát tüntetéssel részt venni, vagy piros lakcsizmát hordani, vagy uh -huh. kopaszra nyiratni a haját, és, és tudja azt, hogy ezt miért csinálja, és és mondjuk a környezete, akár a szülei is felismerik azt, hogy ez, ez nála egy konzekvens gondolat, vagy valamiért van helye abban, ahogy ő ér, és ahogy gondolkozik a saját testéről, és nem pedig egy téveig is, akkor azt gondolom, hogy ezt megvédheti könnyen úgy, hogy, hogy az önrendelkezés, meg a saját tested fölötti rendelkezés ez a, a legnagyobb szabadságjogunk, amit ebben a, az európai kultúrában kivívhatunk magunk ami korán sincs így egy csomó más része, ahogy már Szóval szerintem ez egy fontos dolog, amit gyakorolni kell, egy fontos jog, egy fontos szabadságjog.